عندي رسالة راح اوجهها للاتحاد الكويتي لكرة السلة مثل ما قلت الحلقة طافت عن دوري تحت 13 و5، احنا مطلعين على القانون الدولي وشيء جميل ان احنا نلعب مان لان لعبة كرة السلة لعبة جميلة ولكن وين المقام؟ ما كان هناك دراسة، احنا اتينا ما بعد جائحة الكورونا وكان هناك ايقاف شامل لجميع الانشطة الرياضية المدربين صار بينهم تدوين القرار طلع في وقت متاخر ما اعطى فرصه للاعبين او المدربين وايضا الحكام، ثلاثة هذول ترى يعني ضايعين، صار عندنا في مباريات لاعبين اثنين يلعبون فقط، المدربين اذكياء اذكى من اللي صنع القرار، يلعبون اربعه أوت وين وين هذا ما راح يؤدي الى رفع مستوي اللعبه بالعكس احنا الان في منحدر